Dopravní podnik města Hradce Králové denně přepraví přes 100 000 cestujících a aby pro ně byla hromadná doprava bezpečným místem, jsou vozy pravidelně čištěny a dezinfikovány. Vozidla pro návratu z linek MHD projíždí myčkou, kde dojde k vyčištění karoserie vozidla, následně pak přijíždějí na úklidovou halu, kde probíhá čištění interiéru a probíhá také dezinfekce model a dalších částí interiéru. Úklid interiéru se dělí na suchý a mokrý. V rámci suchého úklidu tak se provádí vymetení podlahy, vysátí celého vozidla centrálním vysavačem, dále se dezinfekčním přípravkem ošetří madla a veškeré držáky ve vozidle. Suchý úklid probíhá z pravidla jedenkrát za tři dny, to je maximální hůta. Spíše častěji vozidla na mokrý úklid jsou přistavána maximálně jedenkrát za jeden půl měsíce. V rámci mokrého úklidu se navíc mije podlaha, obkladové materiály interiéru a pokud jsou znečištěny sedačky, jsou tepovány. V zimních měsících při zhoršených podmínkách se mokrý úklid zintenzivňuje, místo tří jsou denně umyty čtyři vozy.